Tällä videolla käydään läpi kirjastokortin liittäminen Kaakkuriin. Kun olet tehnyt digitaalisen kirjastokortin tuudossa tai hakenut fyysisen kirjastokortin kirjastolta, sinun tulee vielä liittää kortti Kaakkuriin omaan tiliisi. Aloita kirjautumalla Kaakkurin Xamkin käyttäjätunnuksella, eli käytä Hakakirjautuminen-sivua. Kun olet kirjautunut sisään, anna pyydettyihin kohtiin kirjastokortin numerosi ja PIN-koodi. Kirjastokortin numero löytyy tuudosta viivakoodin alta. Myös useimmissa fyysisissä korteissa kirjastokortin numero on viivakoodin yhteydessä. Jos haet kirjastokortin tuudosta, valitsit samalla itse PIN-koodin. Jos taas haet kortin kirjastolta, sinulle annettiin PIN-koodi asiakaspalvelussa. Nyt korttisi on liitetty kaakkuriin ja voit tarkastella omia tietojasi, uusia lainoja tehdä varauksia ja käyttää kirjaston tiloja omatoimisesta. Huomaathan, että e-aineistoja käytetään Xamkin käyttäjätunnuksilla, ei kirjastokortin tiedoilla. Unohtuneen PIN-koodin voitatko hakea itse kaakkurista koodista Unohtunut PIN-koodi. Huomioi, että tässä annettavan sähköpostiosoitteen tulee olla sama kuin kirjastoin alunperin ilmoitettu. Tervetuloa kirjaston käyttäjäksi!